اهدام من الى خالتها عهد بمناسبه الان وحصرياً أهم لكل يا في السوتيات جديد عالم جديد احفظك رب البريه المسرة عندي عهد يا عسى دايم نزيله اقبلت فزولها صفقوا دقوا تحيه كنها وجه القمر والحلا ما في مثيله خالتي يا والحلا 100 بميله يا خالتي يا خالتي يا, يا عروسة جميلة افرحي افرحي يا عهد اطمئن من الله يا عسى ايامك هنيه يا المسرة عندي عهد يا عسى دايم نسيله اقبلت بزولها يحفظك رب البرية المسرع عن عهد يا عساد. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك وسعيد يا عسل فرحة مدية يا عسل دايم عندنا هي الحصيلة في سنام المجد دايم نعمية حي القبلة <تصفيق> ♫ ياخزرية <تصفيق>